بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں ہوں کیسے ملک آپ لوگوں کے ساتھ سرونگ انجینئرنگ ڈیزائننگ انفارمیشنل پلیٹ فارم سے تو دو دوستوں آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کیلکولیٹ ارتھ ورک کوانٹیٹی کٹ اینڈ فل ود ایوریج ایریا میتھڈ تو یہ ایوریج ایریا میتھڈ کے ذریعے سیکشن کی جو کوانٹیٹی ہوتی ہے اس کی جو والیوم شیٹ ہم نے بنانی ہوتی ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے اس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے اندر آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو میری اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور لائک like ضرور کرنا ہے اور ابھی آپ یہ دیکھنے وہاں پر دو ٹیبل بنے گئے ہیں ایک ماپس فل والیم ہے اور ایک ماپس کٹ والیم ہے جو ایوریج ایریا میتھڈ ہوتا ہے اس کے اندر فل اور کٹ دونوں کی جو ہوتی ہے وہ سیم ٹو سیم ہوتی ہے اس کے اندر یہ کے پاس جو کٹ میں جو فارمولہ آپ کا یوز گا وہی کا کٹ کے اندر فارمولاز اور وہ میتھڈ آپ کا یوز ہوئے گا اس کے لیے علیحدہ علیحدہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا ہے میں نے پیچھے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کے اندر کچھ دوست مجھ سے پوچھتے تھے کہ کٹ ایریا کا والیوم ہم نے کٹا کا والیوم ہم نے کیسے کیلکولیٹ کرنا تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں جو آپ نے فل ایریا کا میتھڈ یوز ہوتا ہے وہی آپ کا کٹ کا میتھڈ یوز ہوئے گا تو اس کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کراس سیکشن آپ کے پاس پڑے ہوئے ہوں گے ہمارے پاس جو کراس سیکشن بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو پل ادھر اس کا کٹ ایریا اور فل ایریا لکھا ہوتا ہے یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس میٹر یا اسکیئر فٹ کے اندر ہوتا ہے دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں کے لیے سیم ٹو سیم میتھڈ یوز ہوتا ہے آپ کو اگر فٹ میں کام کر رہے ہیں فٹس میں تو بھی ہمارے پاس اس کا ایریا ہم نے لینا ہے اسی طریقے سے اگر ہم اس کو میٹرس میں کام کر رہے ہیں تو یہ ہم نے اس کے ایریاز وغیرہ جو کراس سیکشن کا ایریا ہے جس طرح کٹ ایریا یہ لکھے ہوئے اور فل ایریا تو یہ آپ نے ایریا اسی طریقے से क्रास सेक्शन के ऊपर जो हार्ड शेप के अंदर क्रास सेक्शन पड़े हुए होते हैं उसके अंदर से जो एरिया आपने लेना है वो आपने एरिया अगर लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने इस किस्म का टेबल बना देना है सीरियल नंबर स्टेशन डिस्टेंस کراس سیکشن ایریا یہ کراس سیکشن ایریا کا یہ ٹیبل کو نظر آ رہا ہے تھوڑا سا میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں ادھر سے تاکہ یہ آپ کو تھوڑا سا واضح نظر اس کے اندر جو آپ نے ایریا لکھنا ہے یہ اپنے ایریا کراس سیکشن کا جو ایریا آ رہا ہے یہ جو کراس سیکشن کا کٹ یا فل ایریا دیا گیا ہوتا ہے یہ ایریا آپ نے ادھر لکھنا ہوتا ہے تو یہ ایریا آپ نے اسی طریقے سے ادھر لکھنا ہے کٹ والے پورشن میں بھی اور فل والے پورشن میں بھی تو سب سے پہلے ہم اس کو ادھر سے اسٹارٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ادھر نے سب سے پہلے سیریل نمبر لکھ لینا ہے جتنے بھی آپ کے پاس کراس سیکشن کا ایریا ہے سارا وہ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے ادھر نیچے اینڈ تک ادھر اپنے سیریل نمبر اس کے لگا دینا ہے ادھر سے اس کو سینٹر کر دینا اسٹیشن اسٹیشن جدھر سے آپ کی آر ڈی اسٹارٹ ہو ہے زیرو زیرو سے ہو ہے تو آپ نے زیرو زیرو لکھ لینا ہے اور ادھر آپ کے پاس جس جس آر ڈی کے اوپر جو جو سے بھی کرا سکشن ہے زیرو کے اوپر ہے ٹین کے اوپر ہے ٹوینٹی کے اوپر ہے تھرٹی کے اوپر ہے ففٹی کے اوپر ہے جو جو سے بھی ڈی آپ کے پاس آ رہی ہیں ہے ہے सेवेंटी है फोर एटी है जो जो सभी सेक्शन आपके पास इधर मौजूद है आपके इस सेक्शन के अंदर वो आपने सारी आर आपने इधर लिखनी है जीरो जीरो है मेरे पास इधर मैं कहता हूं सपोज मेरे पास ट्वेंटी का है उसके बाद मेरे पास थर्टी का है फोर्टी का है, 50, उसके है उसके बाद मेरे पास सेवेंटी है उसके बाद हंड्रेड वाली आर है इसी तरह वन ट्वेंटी फाइव और 175 और 200 हंड्रेड तो ये जो जो से भी आई आपकी ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी जो जो से भी आई के ऊपर आपका क्रास सेक्शन इधर से भला हुआ होगा इनके अंदर जो जो से भी है तो वो सारे क्रास सेक्शन की आई आपने इधर लिखनी है लिखने के बाद आपने इसको इधर सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देना है फार्मेट सेल के ऊपर नंबर के ऊपर आ जाना है इधर से कस्टम के ऊपर आपने आना है और इधर से आपने इधर اس کو ادھر سے ریپلیس کر دینا زیرو پلس زیرو زیرو فارمیٹ کے اوپر ادھر سے اس کو آپ نے اسی طرح زیرو پلس لگانے کے بعد جو بھی آپ کی آر ڈی کا فارمیٹ ہے میٹرز کے اندر ہے تو زیرو لگائیں گے فٹس کے اندر ہے تو ڈبل زیرو بھی آپ لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کی آر ڈی کا فارمیٹ بنا ہوا ہے ادھر سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی آر ڈی کا فارمیٹ اوپر آ گیا ادھر سے آپ اس کو سینٹر کر دیں اور بولڈ کر دیں یہ ساری آر ڈیز آپ کی اسی طریقے سے آ جائیں گی اس کے بعد ڈسٹینس ہے पहला डिस्िटेंस हमारे पास 00 को आएगा ये 00 को आर डी ये सेकंड डिस्टेंस जो है ये आर डी टू माइनस आर तो ये आपने इज कल टू करना है आर डी टू माइनस वन कर देना है तो ये हमारे पास इधर इसका डिस्टेंस आ जाएगा ट्वेंटी का ये फार्मेट हमने इधर से ये जीरो जीरो लगाया था तो इधर इसका वही इस फार्मेट कापी हो रहा है तो आप इधर से इसी तरह इस फॉर्मेट को प्लेस कर सकते हैं इधर से फार्मेट सेल के ऊपर जाके इधर से आपने जनरल के ऊपर आ जाए नंबरस के ऊपर आ जाना है और इधर से आपने अपने डेसीमेल पैलेसेस को सेट कर देंगे तो ये आपके नंबर इधर से एडजस्ट हो जाएंगे इसी तरीके से थर्ड के ऊपर आपने आर टू माइनस आर वन कर देना है तो ये आपके पास सारा फॉर्मेट आ जाएगा आपने इसी तरीके से इधर से जो اس کا فارمیٹ ہوئے گا اس سب کو آپ نے ادھر سے چینج کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو کانر سے پکڑنا ہے اور ادھر نیچے تک لے آنا ہے یہ آپ کے سارے آر ڈیز کے جو انٹرنل ڈسٹنس ہوں گے یہ سارے ادھر آپ کے سامنے آ جائیں گے ٹوئنٹی اور زیرو زیرو کا یہ پہلا ڈسٹنس ہمارا ٹوینٹی کا آ گیا اس کے بعد تھرٹی اور ٹوئنٹی کا ٹین میٹر کا ڈسٹنس ہے ہمارے پاس ادھر ٹین کا آ گیا اسی طریقے سے آپ اس کو سینٹر کاٹیں یہ ہمارے پاس پہلی اسٹیشن آ گیا, دوسرے نمبر کو ہمارے پاس ڈسٹینس इधर हमारे पास क्रास सेक्शन एरिया क्रास सेक्शन एरिया जो भी हमारे पास इधर आ रहा होगा क्रास सेक्शन का जो भी एरिया ज़ीरो जीरो के ऊपर इधर हमारे पास जो भी एरिया आ रहा है, देखने लिए 00RD है ये आप देख रहेगी हमारे पास ज़ीरो जीरो आर डी है इधर एरिया हमारे पास है 355.829, वो आपने इधर दे लिख देना है 355.829, इसी तरीके से आपने आगे आ जाना है हमारे पास जोसी भी आर आ रही है इधर थ्री वो अपने इधर 381.182 एटी लिख देना है और इसी तरीके से आप सेक्शन के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे और जो जो सभी आपके पास सेक्शन मौजूद है उसका जो भी एरिया हमारे पास इधर आ रहा है वो एरिया आपने इधर लिखना है थ्री सिक्सटी इसी तरीके से आप इधर मैं जस्ट जु लिख देता हूँ थ्री फिफ्टी थ्री इसी तरीके से थ्री थ्री uh, सिक्सटी uh, और इसी तरीके से 275.145 और आगे हमारे पास आ जाएगा इसी तरह 300.124 और इसी तरीके से 310.487 और लास्ट के ऊपर जो हमारे पास आएगा थ्री 45.741. یہ آپ نے جو کراس سیکشن کے اوپر اس کالم کے اندر جو کراس سیکشن کا آپ کا ایریا آ رہا ہوگا وہ ایریا آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر لکھ دینا ہے جو جو سے بھی آپ کے پاس کراس سیکشن ہے جو جو سے بھی آر ڈی کے اوپر اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایوریج ایریا ایوریج ایریا والی جو ہماری آر ڈی ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس زیرو کی ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری کیلکولیشن نہیں ہوتی ایوریج ایریا میتھڈ کے اندر دونوں ایریا प्लस होके okay और इसका एवरेज इधर आता है तो ये एवरेज एरिया जो मेथड होता है वो इसीलिए होता है कि एरिया वन प्लस एरिया टू डिवाइडेड बाई टू करके इसका जो एवरेज एरिया या मेन एरिया आएगा वो आपने इधर लिखना है तो आपने कैसे लिखना है उसको इजिकल टू कर लेना है जैसे आपने ब्रैकेट लगानी है एरिया 1 प्लस आपने एरिया टू कर देना है ब्रैकेट को आपने क्लोज करना है डिवाइडेड बाई टू कर देना है तो ये मेरे पास इधर इन दोनों का एवेज एरिया आ जाएगा आप ये देख रहे हैं दोबारा रिपीट करता हूँ इजिकल टू आपने ब्रैकेट लगानी है एरिया वन प्लस ایریا ٹو بریکٹ کو کلوز کر کے ڈوائڈ بائی ٹو کر دینا تو یہ آپ کے پاس ایریا آ جائے گا اور اسی طرح آپ نے یہ پہلا ایک بنا کے اور آپ نے نیچے تک اس کو کاپی کر دینا ہے آپ کاپی کریں گے تو یہ سارا ہمارے پاس ایوریج ایریا ادھر آ جائے گا اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا میتھڈ ہمارے پاس ایوریج ایریا کا جو ہے گا وہ ایوریج ایریا آپ نے اسی طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو یہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیشن ہمارے پاس ڈسٹینس اس کے بعد کراس سیکشن کا ایریا ہم نے لکھا اور اس کے بعد ہم نے اس کی ادھر کر لیا تو اسی طرح والیوم کے لیے پہلا سال ہمارے پاس زیرو زیرو کا ہو جائے گا سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے ایوریج ایریا جو ہمارے پاس آیا تھا اس کو ہم نے ملٹیپلائی کر دینا ہم نے اس ڈسٹینس کے ساتھ یہ ایوریج ایریا ملٹیپلائڈ بائی یہ ڈسٹینس ساتھ کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہوگا یہ پورا فل ایریا اس کا آ جائے گا اس پورے پورشن کے حساب سے تو آپ نے اسی طریقے سے نیچے آنا ہے از یوکل ٹو ڈس اور یہ سے ایوریج ایریا ملٹیپلائیڈ وائی ڈسٹینس آپ کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر والیم آتا جائے گا اسی طرح آپ نے اس کو نیچے اینڈ تک لگا دینا تو یہ جو ہمارے پاس والیم بہت ایزی اور سمپل وے کے ذریعے بہت ایزی اور سمپل وے کے ذریعے اس کی کیلکولیشن ہم نے کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوتی سارا میتھڈ سیم ٹو سیم ہوتا ہے بس آپ نے اندر دھیان رکھنا ہے کہ جو جو سی آئی ڈی آپ کے پاس ادھر آ رہی ہے کراس سیکشن کی وہ آئی ڈی آپ نے ادھر لکھنی ہے اس کے بعد اس کا ڈسٹینس اور یہ کراس سیکشن کا جو ایریا ہوئے گا یہ والا ایریا یہ آپ نے ادھر سے اس کو چینج کر دینا ہے اس کے حساب سے جو کراس سیکشن کے اوپر جو بھی ایریا آ کے بعد ایوریج ایریا بنا دینا اور کا بنا دینا. یہ والا چیز شو کرتے ہیں یا کوئی آپ کو نوٹس دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر دے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ کٹ والی ہے ہمیں جو سبھی ہمارے پاس یہ میتھڈ ہم نے ادھر یوز کیا ہے وہی ہمارا ٹرانسشنس کے اوپر یہ میتھڈ ادھر یوز ہوئے گا تو آپ نے بھی ادھر سیریل نمبر جو بھی آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے آپ نے اس کی انٹری کر دینی ہے اینڈ تک آپ نے اس کو بنا دینا سیم ٹو سیم وہی میتھڈ ہوئے گا جو ہمارے پاس یہ ہے تو اسٹیشن ہمارے پاس زیرو ادھر یہ یہ سارے کراس سیکشن کے جو ہمارے پاس آر ڈی ہے یہ کراس سیکشن ہم نے بنا دی ہیں ففٹی ففٹی میٹر کے اوپر یہ سارے کراس سیکشن ہے تو یہ سارے کراس سیکشن ہم نے ادھر اس کا سٹیشن ہم نے ادھر لکھ دینے اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے ادھر لکھے تھے اس کے بعد ڈسٹنس آپ نے کیلکولیٹ کر لینا سیم ٹو سیم پہلا زیرو زیرو ہوئے گا دوسرا مائنس आर डी rd1 आप कर देंगे तो ये हमारे पास इधर डिस्टेंस आ जाएगा और इसको आपने नीचे तक इधर लगा देना तो ये हमारे पास इंटरनल जो rd का डिस्टेंस होएगा ये इधर आ जाएगा तो ये आप ये देख रहे हैं कि कट और फिर दोनों सेम टू सेम मेथड है इसी तरीके से कट एरिए के जो क्रांसक्शन होंगे वो आपने इधर लिख लेने ले इधर इसी तरीके से ये देख रहे हैं कि कट है हमारे पास है सारा तो इसका जो कट का वॉलीम एरिया होएगा वो आपने इधर लिखना है इसी पोर्शन के अंदर जिस तरीके से हमने इसको लिखा था तो इधर हमारे पास वाली वालिए मैं 150.250, इसी तरह का 160.214, 175.41241 और इसी तरीके से वन فائیو ون اور ون یہ نے سارے اس کے اندر مینول لکھنے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں لکھتا جا رہا ہوں تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ جو کالم ہوے گا ہمارا ایریے والا اس کو ایریے کو آپ نے اسی طریقے سے جو بھی کراس سیکشنس کے اوپر آپ کا ایریا آ رہا ہوگا وہ ایریا آپ نے ادھر لکھتا جانا ہے اور اسی طریقے سے اس کو آپ نے ادھر اس کو بنا دینا ہے اینڈ تک تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ ایریا ہم نے کراس سیکشنس کے اوپر سے دیکھ کے لکھے ہیں اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس ایوریج ایریا ایوریج ایریا سیم ٹو سیم وہی میتھڈ ہے پہلا ہمارے پاس زیرو زیرو ہو جائے گا دوسرے کو آپ نے ایزوکل ٹو کرنا ہے بریکٹ لگانی ہے ایریا ون پلس ایریا اور اس کو ڈیوائڈیڈ بائی ٹو کر دینا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے نیچے تک اسی طریقے سے ادھر نیچے تک آپ نے ان کو لے آنا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کٹ اور فل دونوں میتھڈ اس ایوریج کے ذریعے سیم ٹو سیم پہلا زیرو ہو جائے گا دوسرے کے اندر کے پاس ایوریج ایریا ملٹیپلائڈ بائی آپ کا ایوریج ایریا جو آیا ہے اس کو آپ نے جو ہمارے پاس کراس سیکشن کی آئی ڈی کا ڈسٹ ہوگا اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملٹیپلائڈ کرتے جانا ہے اور نیچے تک آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے ہم نے اس کے والیومس کلپویٹ کر لیں گے اس کے سارے تو یہ آپ جو بھی والیوم آئے گا آخر میں آپ نے اس کو سب کو جیسے سلیکٹ کرنا ہے اور اس کا آٹو سم کر دینا ہے یہ سم کریں گے تو یہ ٹوٹل والیوم کی فگر پاس اس کو آپ سے والیم اور یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے آپ اس کو کٹ والے ایریا کو بھی آپ نے ادھر آخر تک آ کے اس کو سم کر دینا ہے اس کا کلر ادھر سے چینج کر کے بولڈ کر دیتا ہوں ادھر سے اس کو اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل کٹ والیم آ جائے گا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے آپ یہ رہے ہیں کہ جو ان سے بھی آپ نے اس کا کراس سیکشنز کے اوپر اس کی ارتھ ورک کی کوانٹیٹی کیلکولیٹ کرنی ہے فل والیم اور کٹ والیم کی وہ آپ اس طریقے سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل اور ایزی میتھڈ تھا میں سمجھتا ہوں یہ کنسیپٹ آپ کو سارا سمجھ آ ہوگا کراس ٹرانسیکشنس کے اوپر یا آپ کراس سیکشن کے اوپر جو ایریا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اسکیئر فٹ یا اسکیئر میٹر کے اندر ہوتا ہے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ ہمارے پاس جو سا بھی والیوم اور کٹ اور فل والیم کی جو کیلکولیشن ہے اسکیئر فٹ یا اسکیئر میٹر کے اندر سیم ٹو سیم وہی ہوئے اس کے اندر کوئی آپ نے ملٹیپلائڈ نہیں کرنا میٹرز اور فٹس کے حساب سے اگر آپ کے ٹرانسیکشن فٹس میں بنے ہوئے तो ये आपको वॉलीम स्क्केयेयर फिट के क्यूबिक फिट के अंदर आएगा और अगर आपके पास ये क्रास सेक्शन मीटर के अंदर बने हुए हैं तो ये सारा एरिया क्वान्टिटी आपकी क्यूबिक मीटर के अंदर आएगी तो आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर कर देना है इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा उद्य आपको देख के डाउनलोड कर सकते हैं अल्लाह हाफ़